لما تبلش تشكي بحالك وتحسي إنه الأمور بلشت تروح عكس المطرح اللي توقعتيه ساعتها لازم توقفي شوي وتاخدي استراحة قصيرة وتحاولي دايماً تضلي عطوفي على حالك وتشجي حالك أكثر من الأول وتذكري آخر المشاكل اللي صارت معك وقدرتي تجاوزتيها اوعى وإياك تقارني حالك مع أي حدا تاني وخصوصاً لما تكوني بحالة شك كوني دايماً واعي وذكيه وخلي الإدراك عندك بأعلى مستوياته وخصوصا بتفكيرك وبأفعالك. قولي دايما مرحلة ورح تمرق ورح ترجعي أقوى من قبل.